طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحاكة قصص إسلامية وتاريخية أشياء لا تفعلها غير المرأة المطلقة في ساعات الليل المتأخرة بعيداً عن العيون خشية أن ينفضح أمرها تنفس بها عن رغباتها المؤلمة وتهون على نفسها مصاعب الحياة فتقوم بتصرفات محظورة في أوقات متأخرة من الليل بعيدا عن عيون الأهل للتخفيف من معاناتها وآلامها ونسيت قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فتقوم المرأة بالبكاء على الماضي وتجعل نفسها حبيسة الذكريات والآلام فتدمر حياتها المقبلة ولا تفكر في المستقبل فيتمكن منها الشيطان وتنسى أن الله قادر على كل شيء فإذا حمدت الله في ضيقتها ورضيت بقضائه أزاح الله عز وجل عنها آلامها وهمومها فهي تؤذي نفسها وتؤلم قلبها فيجب أن تعلم وتتيقن أنه مهما طال العسر فلابد من يسر ومهما طال ظلام الليل فلابد من نور الفجر قال الله تعالى فإن مع العسر, يسرا إن مع العسر يسرا فأغلب النساء يرغبن في قضاء الليل في غرفة مظلمة دون وجود أحد أو سامع أو داو لصوت آلامها ولحزنها الشديد وهي حالة من الوحدة السوداء فيمكن أن تصاب بالاكتئاب والعزلة عن الناس في وقت قريب فنقول لها إن القرب من الله تعالى هو أفضل العلاجات فوالله لن يشعر أحد بآلامك وبكائك ولن يسمع صوت آنينك غير الله تعالى فهو أرحم بنا من الأم على ولدها فقط قولي يا رب أرح قلبي واشرح صدري ويسر أمري قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما قال أحد اللهم إني عبدك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 إلا أذهب الله همه وحزنه فلا تفكري في إيذاء من كان يوما زوجك حتى لا تشعري بالقهر والظلم حتى وإن طلقك بعنف أو بإهانة لأنوثتك فاعلمي بأنك مظلومة وقد أقسم الله عز وجل بعزته وجلاله لينصرنك ولو بعد حين قال الله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا او فلا تظالموا فاتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب وعزتي لانصرنك ولو بعد حين فمن كان امره كله الى الله تعالى فلا يخاف من سوء او اذى فالله كفيلك هو حسبك ونعم الوكيل فلا دواء إلا بلذة القرب من الله تعالى فمن سكن الله قلبه لا يدع مكانا للحزن فيه ليسكن فيه أبدا فالله نور والنور لا يسكن مع الظلام كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله فلن يضيعني أو ولن يضيعني اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم ارحم قلوبنا، وطمئن نفوسنا، أنت حسبنا وملاذنا، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت حسبنا ربنا ونعم النصير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل،